Що, в районі Мар'янки та Авдіївки росіяни несуть колосальні втрати, щодня втрачаючи близько двох рот особового складу. Про це повідомило командування Сил оборони Таврійського напрямку. Ну і, відповідно, хотіли вас розпитати про рівень інтенсивності боїв. Ну, рівень інтенсивності тут постійно, на високий зараз ми так спостерігаємо більше авіаудари які наносяться по місту руйнування інфраструктури руйнування всіх можливих густотних будинків постійні обстріли щодо втрат ворога вони дійсно є і якщо ми бачили, що там кажуть якісь висплили документи контрнаступу то в нас тут -то от недавно виртушку збили так що знаєте інтенсивність є але втрати їхні достатньо високо Максима, маємо інформацію про те що ворог вкотре є по Авдіївці цього разу авіабомбами доволі високої маси і та сама ситуація на Бахмутському напрямку як зауважував наш попередній спікер чи можете ви констатувати що вони справді більш активно задіють саме авіаційний компонент станом на зараз вони з авіаційний компонент задіють уже дуже активно чи активніше почали задіювати ще два місяці тому назад. Руйнуючи ці будинки, руйнуючи там багатоповерхівки, панельки, цегляні будинки. Вони його задіювали. Те, що вони точність цих ударів не можу сказати, що вони точні більше більш в сенсі того, що вони масові, і відповідно з цих там десяти авіаударів за добу одна десь там приблизно попадає щось як додаючи якусь там шкоду матеріального значення нашим захисникам вона більше руйнівну психологічну таку складову тому що вони дійсно страшні ці удари вони війнівні і так би мовити психологічно зламати захисників таким авіаударами воно легше я думаю що це один із таких саме задач поламати нас психологічно цими авіаударами тому це дійсно правда завдаються і от ви вже відео це здається вчорашнього як авіаудару який пам'ятника Шевченка відбувся тому ці авіаудави дійсно є, і вони дійсно в великих кількостях і вони дійсно постійні. Максиме. А якщо говорити Вибачте, якщо говорити про носії власне цих авіабомб? Вони підлітають ближче до фронту, менше бояться, я не знаю нашого впливу. Чи намагаються відстрілюватися далеко не відлітаючи від е, своїх баз? Ну і відповідно питання кількості: так. яку кіль... кількість е, авіаскладу вони використовують? Uh, дивіться щодо давайте щодо щодо пострілів значить uh, по моїй інформації вони не не підлітають не підлітають близько я вам ще раз скажу що якби вони підлітали близько їх би uh, просто би збивали так як uh, збивають інші літаючі об'єкти які підлітають на в зону пост досягаємо наших, наших попово щодо того, як долітають і точність. Відповідно, вони е з максимальної далини, з максимальної висоти пускають ці ракети авіабомби, і вони планують до долітають до цілі, і відповідно їх вони не поважають цілі вони десь там падають в полку, або розлітаються на кілометр, руйнуючи е будинки чи просто попадаючи в землю. Тому е ну це трошки було б з їхньої сторони дурість підлітати під зону дії наших ППО, тому що вони були в зоні раження і навряд чи би знов ж таки чи попали, тому що навіть наші умодряються збивати, коли вони зовсім на безпечній для них відстані, наче домодрається їх турбувати. Тому значить, не де підлітають вони в такому в сенсі, в якому ви сказали. Вони зовсім в так, недосягаємості. Пане Максиме, відповідно, хотіли би розпитати ще і про танки і важку бронетехніку, яку використовує ворог, ну і, зокрема, в яких кількостях? Ну, як завжди, в в кількість нормальна. Ну, єдина, я ще раз скажу, що ці танки горять, які всі остальні. Тільки зараз у нас щодо, скажімо так, танкової, декілька днів у нас більш-менш спокійно. Ми спостерігаємо назавця так... Більш-менш оперативну паузу, дивимося, що робить Бог, чи він переходить уже боючись нашого контрнаступу, бо переходить в глуху оборону, чи він все-таки готує нові атаки. І тому танки зараз використовуються у форматі тільки можливих просто ударів, як а, от такі, вони там стоять в капуніві під навісом. дуло ставиться максимально під кутом, і вони стріляють, так би мовити, нав'єсом із танка. Тому зараз декілька днів ми не спостерігаємо таких активних танкових атак чи там бронетехніка якоїсь ми спостерігаємо позиційну боротьбу плюс того зовсім на днях наші сили оборони дуже вдало відбили атаку після коївською Касапньо саме відпутилися поті назад і втративши достатньо особового складу і техніки їм треба час щоб перегрупуватися поповнити свої резерви і тоді закрити оцю оперативну паузу атаку Обстріли не припинилися, але оперативна пауза атак вона є. Плюс то там десь якісь десантники появилися, які там мають тут залітати сюди чи в говий раз. Тому це все, чекаємо дій ворогу.